Ось так засівають поле кукурудзою. Разом з цим одобрюють ґрунт, пояснює тракторист з 10-річним стажем Олександр Петров. Чоловік живе у селі Широке Запорізького району. Каже, врожай буде вдалим, якщо дозволить погода. За час повномасштабної війни вона вже понад рік. Ваша робота якось змінилася? Ні. Як робили, так і робимо. А що, треба робити. Землі ж не будуть гуляти. Треба землю обробляти і буде все добре. Щодня один по 8 по 10. Поки дає погода, сіємо. Не, сь не сьогодні-завтра можуть піти дожі, а сроки уходять. Треба все співати в сроки. Тоді буде і урожай, і все буде. З кукурудзою ми в сроки вписуємося. Ну, у нас ще соняшник сіять багато. В цьому році, Влаги багато. Ці банки – це зернові, кукуруза, соняшник туди засипається, то бункер під удобрення. Восім банок – нормально. Це мені десь, грубо говоря, на час-півтора на хватає заправки. Євгеній Міхну села Малишівка Запорізького району працює механізатором вже 6 років. Каже, попри повномасштабну війну робота не припиняється. Нині сіють соняхи. Ну, робота є робота, треба і сіяти. Страну, що, як кажуть, кормити ж треба. Ну а що? Якщо не ми, то хто тоді буде сіяти? І хто буде обирати? Ну, оце так. Вмію все, що кажуть, то я роблю. Могу сіяти, можу обирати. От зарі до да зарі, це ж така професія, що треба, треба і треба. Робити то й робити. У мене трактор МТЗ 892, сіємо в сонях. Маркери – це, щоб не збиватися, щоб йти по своїй колії, щоб бачити, коли де сівалку опустити, як правильно грівнесеньку відбити. Посівна цьогоріч розпочалася вчасно, в березні, а ось закінчиться пізніше, через погодні умови, розповів директор одного сільськогосподарських підприємств в області Роман Тарасевич. За його словами, посівні роботи планують завершити до кінця травня. Наше господарство має около 2000 гектар землі це пашня і на цих площадях в принципі ми все і засіваємо засіяно буде вся площа окремо 100 гектар ми оставляємо під пар тому що не встигли досіяти горох а другу культуру ну треба незважаючи на те що йде війна але треба зберегати сівооборот тому ми її рішили з запарувати ця весна. Ви бачите самі, вона холодна, тому все буде зависети від погоди. Ріпак, я думаю, що ми будемо збирати -таки, від погоди, які будуть умови. У червні місяці, думаю, на кінці червня вже почнеться оборка. Сонях ми плануємо почати збирати в жовтні і в вересні. Ну і кукурузу теж. А горох? Горох ми будемо збирати, я думаю, що в червні. Роман Тарасевич каже, цьогоріч через повномасштабну війну більше посіяли ріпака та соняха, ніж пшениці та ячменю. Маргарита Галіч, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.